al fierb a focmit pe Tony Greble, fost judecător CCR. Judecătorii de la înalta curte au decis să amână verdictul în cazul fostului judecător CCR, Tony Greble. Sentina în cazul acestuia va fi promânat pe data de 2 mai. Postul judector al Curții Constituționale Toni Grebli este acuzat de trafic de influent, efectuare de operații financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, constituirea unui grup infracțional organizat sub linieră IFAES în declarații. Decizia magistracilor nu va fi definitivă. La ultimul termen al procesului. Pe 27 martie, un procuror de la DNA le-a cerut magistraților condamnarea lui Tony Greb la închisoare cu executare sub liniere interdicția de a mai ocupa funcții publice pe o anumit perioadă. De asemenea, procurorul de subliniere din -a cerut închisoare cu executare sublinierei pentru ceilalți înculpaci din dosar, oamenii de afaceri Ion Bârcin sublinierei Mihai Prundianu, dar sublinierei pentru grecu Gheorghe sublinierei Victor Dolgi. Procurorul a explicat ce Tom Grebli este acuzat de trafic de influenc în relația cu omul de afaceri Ion ceruia a promis ce va interveni la funcționarii sublinierei conductorii din companii naționale, printre care sublinierei Laurenciu Ciurel, fost director al Complexului Energetic Rovinar, pentru ca omul de afaceri să obțin diverse contracte. Reprezentantul dna a arătat ce omul de afaceri Ion Burcina a organizat mese festive în comunitile de rom din judecul Gorj, în circunscripția unde Tomy Greb a candidat la parlament. Tony Greble a fost trimis în judecat de DNA în septembrie 2015 pentru sevâr sublinierea infracțiunilor de trafic de influență 3 infracțiuni, din care una, în form continuat, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sublinierei pentru altul de bani. Bun. Sau alte foloasele cuvenite, constituirea unui grup infracțional organizat, sub i fals, în declarații, în form continuat, 13 acte materiale. În acelea sublinierei dosar, mai sunt judecați Administrator al mai multor societăți comerciale, Mihai Prundianu, administrator al unei firme, Grecughior de Sublinierei Victor Dolgi Cecan din Republica Moldova. <fie> N-a ce, în perioada 2010-2015, Toni Grebl, aflat în exercitarea funcțiilor de senator, 2010. 2013. Sublinierei judector la Curtea Constituțională 2013-2015. A pretins sublinierei primit de la omul de afaceri Ion Burkin, cu titlu de favoasele cuvenite, folosind ca gratuit, serviciul sublinierei asigurarea pentru un autoturism marca BMW Seria 5. În echivalent de 56.070 de euro. De asemenea, Tony Greb este acuzat ce ar fi primit, folosind ca gratuită unui post telefonic înregistrat pe o firmă, în quantum de 24. 648 lei, suma de 1. 200 de lei, cu materiale electorale pentru campania electorală privind alegerile parlamentare din 2012 pentru lipirea a 20.000 de a fi subliniere, e subliniere, alte materiale electorale, în total de 8. 973 lei. În schimbul acestora, potrivit procurorilor, Grebli a promis lui Bârcin ce va interveni sub liniere i va determina funcționari publici din cadrul societăților sublinierei companiilor naționale cu capital de stat, ministere, autorități publice centrale sublinierei locale, se îndeplinească sublinierei să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile de serviciu ale acestora, astfel încât firmele controlate de bârci cu interese în domenii de activitate divers, energie, transport fier vechi, se obțin contracte comerciale sau alt tip de facilități comerciale. Potrivit DNA, în perioada 2008-2012, punctual în lectură cu campaniile electorale din 2008, sublinierei 2012. Gred a primit foloase electorale necuvenite în poant total de 100.000 euro, câte 50.000 de euro per campanie, de la Ion Bărci, în schimbul promisiunii de a interveni sub linierei determina funcționari publici să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu în folosul firmelor controlate de Bărci. Totodat, în perioada 2009-2015, Tony Greble a pretins, sublinieră, i primit, direct sublinieră, indirect, de la Mihai Prundian mai multe foloase necuvenite, în total de 481. 276 lei, din care 360. 269 lei reprezentând investiții în curs consemnate în lista activelor unei societăți comerciale, un tractor cu remorc subliniere imar faflat în custodie, contravaloarea a 80 de struci, materiale de tip tâmplărie PVC subliniere, Alte materiale de construcție pentru reabilitarea celedirilor unei ferme din judecul Gorj, 128.007 lei, reprezentând pierduielile salariale pentru sublinierea a se angajați în perioada 2011-2015 pe firma Camera de Comerț Subliniere Industrie România, Japonia, care lucrau în realitate la o ferm din Buduhala, În schimb, Toni Grăb a promis ce va interveni sublinierei va determina funcționari publici din cadrul companiilor sublinierei societăților naționale, autorități publice centrale sublinierei locale să acționeze în folosul firmelor controlate de Prunvianu, cu interese în domeniul energiei. Procurorii mai arată ce, în perioada 2010-2015, Greb l-a efectuat activități specifice calitcilor de asociat, perceperea de dividende, administrator, reprezentarea asocieții, sublinierei director general, operațiuni financiare ca acte de comerc. Ankincund dispoziciile legale privind incompatibilitățile aplicabile judecătorilor de la Curtea Constituțională sub senatorilor. <fie> <fie> Începând cu luna august 2014 Inculpatul Grebtoni a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inculpacii Bârcinion sub liniere idol Ghi Victor, având drept scop crearea unui mecanism de eludare a obligațiilor fac de statul român în activitatea comercială de export produse alimentare ce 3 federația Rus prin interpunerea Turciei, stat care nu avea impuse sancțiuni economice de export, Asubiliere, acum avea Uniunea European din partea Federaciei Ruse pentru exportul de produse agroalimentare. Acest mecanism avea ca premis folosirea, la autoritatea vamală a documentelor de transport subliliere. Erii comerciale falsificate, în sensul ascunderii provenienței reale a bunurilor, care din Uniunea Europeană, mai menționează.